سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارید از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب دنبال می کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست کاملی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می بینید و, و همونطور که میدونید در دو تا کانال مربوط به ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین برای شما منتشر می اگر تا الان کانال ما رو دنبال نکردین پیشنهاد می‌کنم همین الان روی این دکمه سمت راست پایین تصویر کلیک بکنید، عضو بشید و اون زنگوله هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که برای شما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه مطلع بشید. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص بهترین قیمت و مزنه خرید و فروش این رمزارزها در کل دنیا با هم صحبت کنیم. اگر شما به موضوع گری در بازارهای مالی مربوط به کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها ببینید چرا؟ چون که شما اگر صرفا میخواین یه خرید فروش ساده انجام بدید که اصلا این خیلی برای شما مهمه و حال همیشه میگن که سود شما در ارزون خریدنه نه در گرون فروختن پس هر هرچقدر شما بتونین ارزون تر رمز ارز مورد نظرتون رو کنید از این بازارها خب به نفعتون قطعا و در ضمن اگر انقدر هم حرفه‌ای شدید که میتونید مثل ماهی توی این بازارات جابجا بشین، سیال باشین به قول معروف و از قابلیت آربیتراژ استفاده بکنید قطعا این ویدیو برای شما بسیار کاربردیه حتی اگر شما تازه وارد هم هستین به عنوان مجموعه دانشی شما بسیار بسیار ارزشمنده پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو از دست ندید خب بهترین قیمت خرید و فروش و همون مزنه خرید و فروش در کریپتو کارنسی چیزی حدود 22625 دو... تا صرافی توی دنیا وجود داره صرافی شناخته شده و ثبت شده شاید این عدد خیلی بیشتر از اینا باشه 40000 50000 باشه اما این تعداد بر اساس اطلاعات اعلامی وبسایت کوین مارکت کپ هست یه ویدیوی در خصوص کوین مارکت کپ تهیه کردم وبسایت به عنوان یکی از وبسایت‌های بسیار بسیار کاربردیه حتی چند روز پیش من حالا این ویدیو که برای شما دارم تهیه میکنم مربوط به اواخر فروردین ماه سال 1399 است چند روز پیش من یه خبری در خصوص همین کوین مارکت کپ شنیدم که دارن یه مذاکراتی میکنن که وبسایت به بایننس فروخته شه بایننس میدونی یه صرافی بسیار بسیار بزرگه در دنیا و جزو تاپای دنیا هست خب این نشون میده که مرجع بودن این وبسایت بسیار ارزشمنده ما هم دو تا ویدیو در خصوص این وبسایت و این قابلیت های بسیار متنوعی یعنی هر چی شما ب و بهتون داره در خصوص کریتوکارنسی ارائه میکنه از قیمت و سرس و نمیدونم سوسیال مدیا و هر چیزی که مربوط به اون موضوع رو داره بهتون ارائه میکنه من پیشنهاد می‌کنم که اون ویدیو رو حتما ببینید این بالا براتون کارد. خب انتخاب صرافی مناسب، خودش داستانیه یعنی اینکه من چجوری میتونم یه صرافی مناسبی رو انتخاب بکنم یه سری ویدیو در خصوص این ما تهیه کردیم تو کانال یوتیوب هم گذاشتیم پیشنهاد میکنم که حتما تو کانال یوتیوب ما عضو بشین اگر این ویدیو رو دارین از سایر شبکه های اجتماعی می‌بینید اونجا یه سری ویدیو خیلی منا... خیلی کلیدی و به درد بخور برای کسی که میخواد معامله گلی رو یاد بگیره از مقدماتی تا ای یعنی اون صفر تا صدر واقعا ما توش روایت کردیم اونجا یه سری شاخص تعریف کردیم که اصلا چهجور با کدوم صرافی کار کنم با کدوم اکسچنج کار کنم با کدوم بروکر کار کنم حتما اون ویدیو رو هم ببینید خب تنوع توی این تعداد باعث شده که انتخاب رو یه خورده سخت‌تر بکنه چی دارن به همون میدن چی از همون میخوان اصلا یه سریشون هم کلاهبرداریه دقت کرده باشین که حالا بارها بارها شاید شنیدین تو اخبار که مثلا یه والت اومده یا یه بروکر اومده یا یه اکسچنج اومده خودشون مثلا خیلی حرفه‌ای معرفی کرده ولی در زمان کوتاهی اومده کلیم منابع مالی جمع کرده زده در رفته خب این کلاهبرداری ها خیلی به سرمایه‌گذارا تو این حوزه ضرر زدن امیدوارم که شما جز اونا نیستین و نباشید و به همین خاطر هم چون ما دوست داشتیم که یه فرایند آموزشی کامل رو با هم طی بکنیم یک آلمه مج... ویدیوی مناسب در خصوص این که اصلا این چه رو شن... این رو چه میشه شناسایی کرد چه باید یه شابلونی برای خودمون در که بتونیم مثلا یک صرافی یا اکسچنج خوب انتخاب بکنیم همه اینا رو در قالب چندین ویدیو تهیه کردیم که یک گروه ویدیوی به نام اسکم در ارزهای ارثای دیجیتاله که این بالا هم براتون این گروه ها کارد میکنم اگر شما از یوتیوب دارین نگاه میکنین قایدتا میتونید رو حضون کلیک بکنید و وارد بشید ازش استفاده کنید این ارتباطی از دست ندید خب اصلا چرا باید دنبال مازن قیمت خرید و فروش بهتر از بقیه جاها باشیم چرا چون که توی این 2625 تایی که در کوین مارکت کپ ثبت شده هر کدوم یه قیمت داره بازار بازار شلوغه. بله هر کدوم یه قیمت داره. علتی نیست که هر کدوم یه قیمت داره به خاطر لیکویدیتی تو اون بازار. عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین می‌کنه. مثلا یادم که بیت کوین که به 19000 خوردی نزدیک 20000 دلار رسیده و توی اکسچنج کره جنوبی داشت بال بین تا 21 تا 21200 معامله می‌شد. علتش چیه؟ عرضه و تقاضا. قاعده ای اون ساپلای و دیمندی که توی نمودار اقتصادی تا... کشف قیمت میکشیدیم اگر خاطرتون باشه یه ای بود یه تعادل بود تقاطع دو تا نمودار عرضه و تقاضا قیمت مشخص میکنه پس هر چقدر بازار اندازش بزرگتر باشه بدیهیه که قیمت به سمت قیمت نرمال سوخ پیدا میکنه و ضمناً خب حالا از بین اینه چجوری میشه انتخاب کرد خب این کار یه مقدار سخت میکنه شما نمیتونید به صورت دستی برید این ۲۶ تا25 دالار رو چک ب کنید بعد بیای برسی بعد بعد به یه دانشی برسی خب جمع بعد اینا تو میلی ثانیه هم داره قیمتاش تغییر میکنه این مهمه بعضا مثلا تو چند ثانیه قیمت داره آپدییت میکنه یه سری سایت هست که من در ادامه اصلا میخوام همینه به شما آموزش بدم که این سایت ها که یکی از بهترین شما اینجا انتخاب کردیم برای شما توضیح میدیدیم یه لیست کاملی از این کارگزاری‌ها و صرافی‌ها رو آورده، قیمتاشون رو از طریق API دریافت می‌کنه و در ثانیه اینا رو آپدیت می‌کنه. شما فقط کافیه بگید چی رو می‌خوای به چی تبدیل کنی، بعد میگه این صرافی اوکی. بعد دیگه حالا چجوری انتخاب بکنی، جلوتر با هم می‌بینیم. پس اهمیتش اینه که شما ارزون بخری. چجوری ارزون بخری؟ قیمت صحیح کجاست؟ حالا جلوتر توی این سایت با هم خواهیم. ده. خب روش‌های خرید و فروش رمزارزام متفاوته. اونایی که در ایران دارن خرید و فروش انجام میدن یا با کارت شتابی میتونن انجام بدن یا بیان برن از طریق استیبل کوین ها این کار رو انجام بدن یه ویدیوی جدا برای استیبل کوین ساختیم این خیلی مهمه برای اونه که میخوان خودشون هج بکنن یا اینکه به هر توی بازه دیگه کارمز کمتری پرداخت بکنن به این صرافی ها و کارگزاری ها پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینن این بالا براتون کاردش میکنم یکی دیگه مربوط به یه روش دیگه ای که خیلی هم مرسوم هست استفاده از وچرهای خرید و فروش هست وچر پرفیکت مانی مانی هست که شما میتونید از اون استفاده بکنید که این هم من یه سری ویدیو مرتبط باهاش رو تهیه کردم توی کانال یوتیوب ما حتما میتونید اونا رو پیدا کنید بگردید اطلاعات بسیار بسیار خوبی در این زمینه برای شما فراهم کردیم یه روش دیگه هم هست استفاده از مسترکارت و ویزاکارت این های اعتباری یا دیت کارت در نظر داشته باشین که کارمزدی که شما دارین پرداخت می‌کنید توی خرید از طریق این مسترکارت و ویزاکارت و دیت کارت خیلی بیشتر از باقی روش هاست مثلا کسی که دارن با ریال میخرن پس خیلی توجیه احتسای نداره که بری ریالتو بکنیم مثلا این مستر... گیفت کارت ها یا مثلا حالا گیفت کارت ماسکارد یا ویزا کارت بعد بیای ببری تو یه اکسنجی اونجا بخوای بخری بعد کلی داستانای کیوآی سی هم داری اه... یه ویدیو دیگه هم در خصوص کیوآی سی تایید کردیم کیوآی سی این خیلی مهمه برای شما یکی که میخواین بیاین معامله گری رو حرفه‌ای انجام بدی و داری الان قدم های رو برمی‌داری حتما اون ویدیو رو ببینید این KYC AML بسیار مهم این باله براتون کار داش میکنم که ازش استفاده کنید تا الان چند تا ویدیو شد که توضیح دادم و خب همه مجموعه این دانشی که شما از قبل از این خرید و فروش به دست آوردید بهتون کمک میکنه توی پیدا کردن بهترین مزنه خرید و فروش خب میخوایم بریم سراغ اون وبسایتی که این خدماتو به ما میده البته وبسایت متعددی هست اما من یکیش که خودوم باش کار کردم و مدت زیادیه که زیر نظرش دارم قابلیتش رو میدونم بهتون معرفی می کنم که شما مگر دوستشین از اون استفاده کنید وبسایت همونطور که توضیدن وبسایت های متنوع در این خصوص وجود داره اپلیکیشن های زیادی وجود داره و بیس کار اینا بر اساس API ای که از این صرافی ها بروکر ها دارن دریافت میکنن یعنی به لحظه داره قیمت رو می گیره و با یه سرچ ساده شما میتونید بهترین قیمت مزنه رو پیدا بکنید. خب بریم سراغ وبسایت. همونطور که میونید توی این وبسایت بهترین قیمت bestستچنج بهترین قیمت مربوط به تبادل این ارزا رو و همدیگه به شما میده. آدرس این سایت رو توی. شبکه توی پست مربوط به همین ویدیو توی کانال یوتیوب و آپارات براتون میذارم حتما ببینید از اون طریق میتونید استفاده کنید کلیک بکنید برید ببینید توی صفحه اصلی ما یه جدولی داریم میگه چی میخوای بدی گیف چی میخوای بگیری گت خیلی ساده است مثلا من میگم میخوام می بیتیسی بدم به جاش به من این مثاله ها ETH ای بده اتریوم. چند لحظه طول کشید رفرش کرد اگه این بالا سمت راست رو ببینید میگه هر پنج ثانیه دارم آپدیت میکنم از 254 تا اکسچنج دارد استفاده میکنم صد دو هزار خورده نرخ مختلف توی این داستان اومده و رفته پس ببینید. توی 5 ثانیه قطعا شما نمیتونید این تد... این 254 تره در میایم از کلش که 20 هزار ای بود که اصلا امکان پذیر نیست این بهترین راهه اومد برای ما آپدیت کرد تو همین چنل که من داشتم برای شما توضیح میدادم اگه دقت کردین این لیست خیلی تغییر کرد خب میگه که اگر بخوای یه دونه بیت کوین بدیم 43.0 و, و خردی اتریوم من به شما میدم و اکسچنج معرفی خب همانطور که میبینید اینکه وایسین به ما میگه که از عمر این افاکس اکسچنج یک سال و شیش ماه میگذره تو انگلستان ثبت شده و رزروش یک میلیون دویستو سه هزار هشت دلار هست یک میلیون دلار یک, می... یک و دو دهم میلیون دلار رزرو داره این یعنی اینکه ببینید یکی از نکاتی که این اکسچنجا مهمه این که تو میلی ثانیه تو زمان‌های کوتاه بتونه یعنی اون ریسپانس تایمش بالا باشه بتونه به شما سریع پاسخ بده یعنی خرید که انجام دادی نره رو یه روز بعد تازه بزنه به والتیت خب اینا باید برن اون پلت با یه سری اون استخرائی که این چیزا رو دارن کریپتوآ رو دارن قرارداد می‌بندن و یه چیزی رو نگه می‌دارن ساپورت اینها با یه طبقه قراردادی که تا اردر میاد رو صفحه اینا از اون استخر پولی که وجود داره اون تقاضا رو پاسخ میده خب این باعث محبوبیت اینا میشه همونطوری که میبینید اینجا به این صورت اومده به ما بهترین نرخ نرخو داده مثلا توی اولی 43 ممایه صف الان دو بود که گفتم دیدین شد صف پنج توی این شد چهل سه دو سف چهل دو صفر سیزده دو سف اینم سیزده دو سف ببینی دوازده چهارصد دوازده چهل سه همین این پایین کمتر میشه یعنی یه بیت کمتر اتریوم میگیری خب خیلی ساده است و اینو اسکرول کنم بیان پایین ما بالا چهل سه بودیم همینطور که بیاییم پایین ببینی به 32 دو سی و هم داریم میرسیم خب این عدد دیگه عدد زیادی شده ببینید وقتی که اتریوم تر... مثلا توی تاپش توی ایที‌ای چش رسید به یه چیز حدود 1200 دلار یعنی الان این 32 با این 43 یه چیز حدود 11 تا اتریوم تفاوتشه خب این عدد عدد قابل توجهی نمیشه خیلی راحت ازش گذشت چه ریالیش در نظر بگیرید چه دولاری شو بخواید در نظر بگیرید پس این تفاوت همچنان شما رو داره تشویق می‌کنه که از یه قابلیت استفاده کنید که سریع بتونید این اکسچنجر کنار رو هم بچینید در موردش تصمیم بگیرید خب بیام تر ببینید اینجا داره حالات سمت چپ تصویر روی این گیف که نگاه می‌کنید اسکرول که می‌کنیم میام پایین می‌بینیم که یه سری مثلا بیت بیت کومودو آیکون بایننس کوین او ایکس ورجی او miss wave ontology ont و حالا میره رو دیجیتال کارنسی ها همون اسبل کوین که ما هم صحبت کردیم مثلا شما اسبل کوین خریدیم، مثل پرفکت مانی دلار پرفکت مانی خریدی میخوای تبدیلش بکنی به همین اتریوم خب مثلا همین دیجیتال کارنسی شما پرفکت مانی خریدی میخوای تبدیلش کنیم مثلا به بیت کوین این تا رو انتخاب میکنیم ببینیم که کجا به من اطلاعات بهتری میده خب صفحه رفرش شد یه همچین چیزی اومد میگه که اگر 7496.47 سنت رو به من بدی و در قالب پرفیکت مانی یه در بی بهت میده خب یعنی هر یه بی تی 7496 اسکرول کنیم بیاییم پایین یه جایی هست میگه اگر یه BTC بخوای بعد 8۱17 مع چه300 سنتتو به من بدی که یه BTC بهت بدم خب ببین این تفاوت مهمه دیگه اون معامله گر حرفه هستش که داره درست قیمت رو انتخاب میکنه به خاطر خاصیت این بازار هر اکسچنج داره یه قیمت میده خب شما باید اون اکسچنج رو انتخاب بکنی که به شما قیمت بهتری رو داره پیشنهاد میکنه خب بریم جلوتر ببینیم دیگه چی داریم این نکته نکته بسیار مهمی هست خاطر اینکه اگر شما قراره که این تو خریده پس به این یه تفاوت تو خرید داشتی حالا تو فروشش هم اگر همین داستان وجود داشته باشه یعنی اگر تو فروش هم شما تفاوت قیمت که قطعا اون تفاوت قیمت وجود داره بخوای یه از این ور مثلا خیلی راحت بگیری یه ذره هم از اون ور راحت بگیری خب کار برای شمایی که معامله گری انجام میدی سخت میشه اون مارژینی که شما سود میخواید بکنی به همین راحتی از دست میره پس خیلی به این مسئله دقت بکنید که مبادا خیلی راحت مثلا این گینی که شما میتونستید بگیرید و در اختیار کسی دیگه بذارید خب بهتاره که شما سود بکنید این منابع مال... ریسکو شما کردید منابع مالی رو شما در اختیار این شبکه قرار دادید حالا مثلا سودش رو کسی دیگه ببره هرچند که به حال این سرافی ها سود خودشون خواهند برد اما نکته مهم توی همین گریه. خب این جدولی بود شما خیلی راحت از رو جدول می انتخاب بکنید یه دونه دیگه داره لیست اینجا میتونید لیست هم ببینید اینو اسکرول که بکنید انواع cryptocurrency ها رو می بینید. حتی خیلی بیشتر از خیلی خاصی که توی اون شاید صرافی ایرانی نتونید پیدا کنید ما یه ویدیوی درخواست خرید خریده بیت کوین با ریال برای شما تهیه کرده بودیم. اونم توی کانال یوتیوب ما میتونید پیدا بکنید اون با کارت شتابی بود ولی اینجا دیگه با کارت شتابی نیست یا داری با این دیجیتال کارنسی مثل مانی و مانی و اینها داری خرید میکن یا عرض شود که مثلا مثر کارت ویزا کارت داری اینجا که همطور که میبینید یا اینکه اصلا، این به سیستم بانکیتون و آنلاین بانکیتون به ویزا مسترکارد یورو یو دی داری و حالا رو رو عرض شدید که بقیه ارز ارزای فیات که از اونا داری استفاده میکنی خوب خب اینا ها مهمه یونیون پی کارده عرض که کلی چیزهای خاصی که شاید بعضیش رو اصلا اسمشان به گوش شما نخورده حتی چند تا بانک هم من میبینم اینجا اسمشون وجود داره که میتونید از اون بانک هم استفاده کنید یا حالا مدل های مانی ترانسفر که مانیگرام حالا احتمالا این هم در مورد شنیدین و حتی مثلا به صورت کش این کار میخواین انجام بدین پس ببینید این زمینه زمینه خیلی بزرگه شما مدلتون اینجا انتخاب میکنید مثلا ما یه وارد دیگه انتخاب میکنید مثلا بیت رو میخوام بدم یا اصلا من اینجا بیام اینجوری انتخاب کنم پرفکت مانی گرفتم پرفکت مانی USD میخوام تبدیلش بکنم به مثلا ریپل دکمه جستجورو میزنم و صحب میکنم تا نتیجه برای من اینور بر ظاهر بشه خب همونطوری که میبینید میگه که اگر یه دلار بدی چار هشت ریپل بهت میدم همین اسکرولش کنیم از 48 داریم این داستانو تا 375 و و همونطور که تو ردیف اول می‌بینید میگه حداقل 40 تا و حداکثر 509 تا بهت منتقل می‌کنم تو ردیف دوم 10 تا حداقل و 617 تا این حداقل حداکثرا بر اساس اون استخری که براتون توضیح دادم اون پولی که پی دبلیو او الی که بهش وصل هستن و میتونن منابع رو تأمین کنن براساس اساس اون داره میگه خود همین بیزینس اکسچنج هم یا بیزینس جذابی خیلی ها اصلا به جای اینکه بیان سراغ خود ترید کردن میان سراغ این داستان احتمالا این قصه رو شما شنیدین که کیا اونایی که رفتن سراغ کشف طلا و استخراج طلا در امریکا کیا میلیонер شدن خب مثال جالبیه خب یه سری رفتن بیل کلاگ ورداشن رفتن شروع کردن کندن و در یه سری پیدا کردن بعد دعواشون شد یه سری همدیگر رو کشتن یه سری از اون کوهومات پایین یه سری اون پایین وایساده بودن با تیر تفنگ زدن کشتنش طلا رو گرفتن اومدن رفتن نقل کنن همینطور داستان هی ادس سر دست همدیگه زدن ولی اصل داستان و سود راحت کیبرد اونی که بیله کلاگ حقایت همین سررافی و اکسیجنج اینا خیلی راحت نشستن بدون اینکه ریسکی بکنن دارن از این تفاوت خرید فروشی که شما میبینید چقدر هم زیاد هست دارن سود خودشون رو میبرن هرچند که ریسک مربوط به هک شدن و نمیدونم خیلی سیزای مختلفی که مربوط به بازار اینها هست برایشون وجود داره اما به مراتب خوب راحت دارن گیم میکنن ما تو این ویدیو قصدمون اینه که به شما یاد بدیم چه جوری این کارو انجام میشه داد خب این هم از رو حالا معاملات پاپولاری که داره انجام میشه مثلا اون چیزایی که خیلی عمومی هست و داره به ما نشون میده میگه تو ردیف اول بیت کوین به پرفکت مانیه یا پرفکت مانی به بیت کوینه میبینید پرفکت مانی به بیت کوین افسایش بده کرده یه س... حالا خیلی هم نخوایم بریم سراغ معاملاتی یکی از سیگنالایی که اینجا وجود داره اینجا میگه پرفکت مانی اونه که اومدن به استیبل کوین گرفتن رفتن سمت چی تبدیلش به بیت کوین شاید مثلا یه سیگنال خوب برای رشد بیت کوینه یا اتریوم شونه تبدیل کنه مثلا به پرفکت مانی یا تتر اونم تو یه کوین دیگه است تبدیلش کردن به پرفکت مانی البته اصلاح میکنم اینجا پرفکت مانی استیبل کوین نیست ووچره یکی از اون چهار روشی که در ابتدا توضیح داده بودم هم همین بحث تبدیل وچر به کریپتوکارنسی تتر استیبل کوین هست که اون هم قابل تبدیل به همین کریپتوکارنسی است خب همونطور که می‌بینید این لیست اسکرول کنید ببین پایین کلی هم اطلاعات دیگه‌ای در کنارش وجود داره تو همین صفحه شما یک کلکولیتر دارید می‌تونید بگید مثلا من دارم گیو میدم یه دونه یا مثلا من هزار دلار دارم پرفکت میدم با ببینید هم اینکلود داره هم اکسکلود داره با در نظر گرفتن اون کمیسیونه به من بگو که مثلا کدوما بهتره یک سری نکته وجود داره تو خرید و فروش که این بحث کمیسیون است اون اه, کامیشنی که دارن این سایت بابت این تبدیل از شما میگیرن پس فقط با همون صفحه اول نداریم با همین کالکولیتر رو هم کار کنید الان اینجا که ما سورت کردیم میبینی اصلا لیست عوض شد میگه اگر هزار دلار بدی اه, اه, چهار هزار و و چهار هفتاد و ریپل رو من به شما میدم و وقتی اسکرول میکنی این چهار هزار و هشتد و پ 20 تا میرسی دقت بکنید پس این هزینه کمیسیونه که اون صرافی داره برمیدارم حتما در نظر گرفته باشی یه موقع هست که مسئله شما میخواین یه نوتیفیکیشن برای خودتون سد بکنید تو این نوتیفیکیشن شما میتونید بیایم بگیم مثلا تو این بازه قیمتی قرار گرفت تو بازه 24 ساعته به من یه آلارمی بده که براتون می فرسه دابل اکسچنج هم برای اون کسایی که میخوان مثلا به دو تا حالت مختلف تقسیمش بکنن یه سری هم اطلاعات یه سری اطلاعات آماری در خصوص اکسچنج ریت فلکچوئیشن میده اون نوسانات میده بهتون که شما در قالب نمودار هم میبینید تو 24 ساعته حالا مثلا میتونیم بیام بگیم مثلا توی 60 روز گذشته که بهتون نمایش میده که مثلا به چه صورتی بوده اینا اطلاعاتیه که برای کسی که میخواد معامله کنه یه سری قابلیت‌ها رو فراهم می‌کنه حالا خب بس ما یه بار مرور کنیم هم روی تیبل دیدیم هم روی لیست دیدیم هم روی پاپولار دیدیم که به چه صورتی داره معاملات انجام میشه. یه مقدار به ما دید داد قیمت‌ها رو تونستیم پیدا, کر... پیدا بکنیم و از این کلکولیتر استفاده کردیم برای اینکه بتونیم بهترین مزنه رو با در نظر گرفتن کمیسیون exclude یا include include یعنی شامل باشه exclude یعنی بدون کمیسیون در نظر گرفتیم که خب اطلاعات خوبی رو به ما ارائه کرد. یه بحث دیگه داریم برای این بندی این اکسچنج‌ها. خب توی این 20000 ای که حالا 254 تاشو این سایت آورده رنگ کرده برای ما مهمه که بدونیم ریت کدوم بهترین ها هستن. البته چند تا ویدیو در خصوص کار کردن با اینا رو هم براتون می‌سازم و در قالب همین ویدیو توی کانال یوتیوبم به اشتراک میذارم اما خب شما میتونید برای اینکه حالا آموزش این سایت کامل بشه خیلی راحت از این استفاده بکنید روی اون اکشینجی که زدم بعد اومدم روی ریت منتظرم که برای ما آپدیت بکنه اینو و ببینید مثلا اینجا اسم اکشینج گفته وضعیتش رو گفته دقت بکنید بعضیشون آن این اویلیبل و یه سری آن اویلیبل هست رزروش داره به شما حس میده که اصلا به چه صورتیه این واقعا یه دونه صرافی کار درست هست یا نه و ریویو هایی که در این خصوص نوشته شده به شما کمک میکنه که ببینید که بقیه چه این کاری انجام دادن در خوضه اسکم با هم صحبت کردیم تجربه بقیه به ما خیلی کمک می‌کنه یکی از نکاتی که بهتون تاکید کرده همون بس بود که حتما ریویو بخونید چون ریویو به شما کمک خواهد کرد تا دید بهتری به مسئله پیدا کنید خب خداوشک بعد از این همه بالاخره اینو آپدیت کرد احتمالا یه از سرعت اینترنت من پایینه ببینید که اولی پرو استوکاش رتبه یعنی رنک بالایی داره با حالا با متدولوژی که اینا آمدن رنگ کردن رنکینگ انجام دادن وائی چنجر هست خب اینو اسکرول کنیم بیایم پایین میبینیم این لیست لیست طولانی همون 254 تایی که گفتیم خب رو اولی که وایسی می‌بینیم که گفته سه ساله توی هلند داره فعالیت می‌کنه سه میلیون دلار هم رزرو داره و پرفکت مانی تی اس هم سه هست ببینید اینا یه وقتی که مثلا با وچرا که دارن کار می‌کنن تو مثلا با پرفکت مانی هم اونجا هم براش انجام میشه یعنی به این صورتی که اونجا هم به شما داره میگه که من بهت مثلا این کردیت رو میدم که داری با سایت من کار میکنی API در اختیار قرار میدم میزان ترکنش شما برای من تقییم کنند است پس این مهمه این حالا هم ویب مانی هم پرفکت مانی بیانی روی پرفیکت مانی خیلی قوی هم داره کار میکنه بعدی چهار سال تو آلمان داره کار میکنه محل استقرارشون اونجاست رتبه پرفیکتش هم 898 قبلی چقدر بود؟ 28 بعدی تو روسیه هست یک سال ده ماه داره فعالیت میکنه خب هر هم طولانی تر باشه عمرش بهتره دیگه یه مقداری اینکه مثلا احتمالش و احتمال اینکه مثلا جمع کنه دره کمتره و سابقه طولانی تره یه دیگه این تو سوهده که دیگه بحث انتخابش با خود شماست اما یه مجموعه ویدیو هم در این خصوص من میسازم توی کانال یوتیوبمون قرار میده. خب به همین سادگی شما تونستین بهترین قیمت و مزنه قیمت برای تبدیل این ارزها به هم دیگه، رمز ارزها ها به هم دیگه پیدا کنی مثلا اینجا اگر بیت کوین داشتی و میخواستی حالا مثلا اینوری نگاه کنی. مونرو داری، میخوای تبدیلش بکنی به بیت کوین، به شما یه لیست کاملی میده. امروز یه خبری خوندم در خصوص اینکه میگن شاید اون کسی که بیت کوین رو طراحی کرده که حالا میگن ساتوشی ناکاموتو یه اسم همچین نامی داره خود, خود اون آدم خالق مونرو باشه چند تا قبل‌ترم شنیده بودیم که فکر میکنم ماریو کری چند تا این های معروف هستش که قسمتی از داراییشون رو آوردن تبدیل کردن به مونرو مونرو یه مقداری هم اون های پرایوسی بالاتری داره خیلی اون ترانسپرنسی که همه خیلی عرضه دیگه دارن در خصوص اینکه این ردیابیه توی انتقال این پول وجود داره توی این وجود نداره برای یه سریم جذاب دیگه میگن یعنی اون با این فکر اومده که چه دلیلی داره که مثلا بدونن که این پول مال من هست که داره جا به جا میشه و چقدر هست و تو کیف پول من چقدر یکی دیدگاه دیگه این اومده اون نیاز و پاسخ گفته الان حال این ویدیو سعی شد در خصوص کشف بهترین قیمت و معذنه قیمت تو خرید و توی فروش باشه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگر خوشتون اومد خوشحال میشم لایک کنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می‌کنید دو تا ویدیو هم در انتها براتون به اشتراک گذاشتم امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه اگه به این سبک ویدیوها علاقمند هستین و اصلاً به کانسپت کریپتوکارنسی و بلاکچین علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اون زنگولر هم فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که برای شما به اشتراک میذاریم سریعتر از بقیه مطلع بشیم ممنون تا اینجا دنبال کردین ما رو خدا نگهدار